Отримати одяг і взуття можна на вулиці 15 квітня в Тернополі. Сюди прийшла тернополянка Лідія Борода і жінка каже, має другу групу інвалідності. Взяла одіяло таке, що на зиму буде добре От, і взяла, не забула як називається, що накривається матрас на матрасник. Іграшки збирає Оксана Вацьковська з Київщини. Жінка каже, їх відправить у міста, де тривають обстріли. Книжки іграшки теж для дітей. Ви знаєте, дуже багато речей да, але я вважаю, що обов'язково дитинка. От я бачите, беру книжки, їх немає на, зовсім на українському. Дуже багато книжок на англійською. Вибирає речі для дочки Єлизавета з Маріуполя. «Ми виїхали, ще що... морозно було ось зараз нічого носити, тому вирішили взяти щось, як то, літнє». Голова громадської організації «Нескорені духом» особи з інвалідністю Світлана Бичковська розповідає, речі роздають безкоштовно, але люди можуть кинути гроші в скриньку для благодійних пожертв. Їх витратять на ліки для військових. Такі акції ми проводимо часто. принаймні, раз в тиждень, два рази в тиждень. Ми їх проводимо. У нас є тут контейнер за цією адресою, і люди долучаються, які тут от живуть, долучаються і можуть поділитися от одягом зутям. Тут щоб ну, звичайно, з такого контейнера багато не відтягнеш на таку кількість людей. Я стала писати до друзів, до знайомих за кордон, друзі, друзів. І отак от я почала оці гілки пускати і почали люди підтягувати гуманітарну допомогу. Леся Продоус, Андрій Рабада, новини на Суспільному, Тернопіль.